Звання володарів Національного кубка виборювали одночасно у двох восьмикутних рингах. Цьогоріч до Запоріжжя прибули понад ста спортсменів із 17 областей України, каже президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Олег Рошкевич. Це другий рівень. Це другого рівня за значенням турнір в Україні. Він відбувається у нас щорічно, 10 років поспіль. І Запоріжжя перемогло у конкурсі на проведення цього змагання, адже тут відбулися на дуже високому рівні обласні змагання. Скажу більше, ми не тільки не розчарували, що проводимо цей турнір у Запоріжжі, а ще й підготуємо презентацію для Всесвітньої Федерації з метою рекомендувати цей майданчик для проведення міжнародних змагань, кубків світу, чемпіонатів Європи та світу. Я думаю, що в майбутньому один із цих заходів в відбудеться. Змагання сучасно ММА відбувається з мінімумом обмежень, розповідає головний суддя Кубку України 2021 харків'янин Олександр Лунга. «Це всі можливі техніки – ударів руками, ногами, поліннями по корпусу. Ну, є деякі змінності між професійним та аматорським намері, тому судді уважно слідкують за цим. Турнірна дистанція Національного кубку складається з двох змагальних днів. Попередня стадія – чвартфінали, півфінальні бої та фінали. Без поразок у вазі 61 кілограм. Шлях до перемоги подолав представник Запорізької області Денис Німчінов. На цих кадрах запорізький спортсмен завдяки больовому прийому здолав представника Дніпропетровщини Івана Мельника. Контактні єдиноборства я опановував з п'яти років. Пішов на кікбоксинг, але там було якось усе несерйозно. А потім перейшов до ММА і ось уже 15 років стабільно тренуюся, без пропусків. Сейчас уже Зараз, вже буквально за півтора місяця, стартує в Абудабі Чемпіонат світу серед дорослих спортсменів. У нас вже є спортсмен Андрій Пашнюк, який перебуває у складі збірної України, і Денис Немчинов, який знаходиться у резерві національної збірної. За підсумками цього Кубка України, також буде формуватися збірна для участі не лише у Чемпіонаті світу, а й у наступних календарних змаганнях 2022 року. За словами Нарека Бахтоваряна, за підсумками Домашнього Кубку України Окрім золота Дениса Немчинова, у забрізьких спортсменів також дві срібних і дві бронзових нагороди. Валентин Просипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.